السلام عليكم بركاتي مرحبا بكم في قناه مطبخ عائشه نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير اليوم ان شاء الله كنوجد معكم واحد الحلوه اللي هي معروفه غنية عن التعريف اللي هي الحلوه الشبكيه اللي في كل رمضان كتكون حاضره معنا نتمنى انه يدخل لكم هالشهر بالصحه والسلامه وكل ما تمنيته يا ربي نخليكم الان مع المقادير نبداو ان شاء الله في المقادير غادي نحتاجو 500 غرام ديال الفورص كاس عامر ما بين الزنجلان اللوز صهرنا شويه فقم العافية من العافيه وطحانا مزيان تتنيل كاس ديال الزبده والزيز بابينه مجوش كاس معامش معلقه كبيره ديال النافع معلقه كبيره ونص ديال الخل صفر بيضه زهر باش غادي نعشنه معلقه صغيره ديال القرفه نص معلقه ديال الخميره الحلوه شويه شت الملح وواحد طريقة ديال الخميرة الدار وشويه ديال الزعفران غادي نديرو مع الما زهر بسم الله على بركة الله غادي ناخد السنجلان أو اللوز ديالنا غانضيفو على الطحين أو القرفة معلقه صغيره انا بها جوج معلقه ما أيوة يعادل معلقه كبيره ما بين النافع وحبه حلاوه شويشت الملحه والخميره الخميرة ديال الحلوه هاد الشي غادي نخلطه مزيان نحال داك واللوز في الطحين وغادي نضيف عليهم والزبده حتيت بس سعدنا الخليط كيف ما كتشوفوا معايا ديك الزبده دخلت لينا في الطحين كاتولي على الشكل هذا انا غنخلي دابا يرتاح واحد 4 ديال الساعات هذا باش غادي نخلطو باقي المكونات اللي عندنا بعد ما ارتاح لينا الخليط غادي نعجنوه دابا ان شاء الله بسم الله كنضيف معلقه ونص ديال الخل و البيضه غير الصفار ديالها فقط صافي كنخلط الماء الزهر انا حتى فيه نيه باش يطلق ليا فيه اللون بسم الله صافي كنبقى نخلط الى ما قادنيش ما الزهر كنزيد واحد شويه اخر هي العجينه حسات تكون قاصه نحتاج تكون معطينه رطبة بزاف تكون الناس كفراث بعد ما تجمعت العجينه ديالتي جمعات غادي ندير منها كويرات بحال هكايا ونخليها مرتاحه بعد ما كملت في الكويرات كتشدها كنسرعها بالمزلك دبا غدي نطويها بحال المسمنه وغنخليهم يرتاحو باش يعطيوني الطاوح صافي طيب في البلاستيك كنقطع ليها باش لي غادي يلبس وريتكم شويه بالمدلك كيف ما غنقسمها لثلاثه وغندوزها في الماكينه صافي غادي ندوزها في الماكينة بعد من بعد ما ندوزها في الماكينة لاخر دوزتها في الماكينة كنجيب ديك الجرادة الجرادة لي عندك ولكن كتخدمي بها. صافي وكنقنطراتي بيها, بيها العاجن منا كنقطعو منا كنطراتي غنكمل وغادي نحط تا ندير واحد القدر وتبدا نشبك فيها ندوزو دابا ان شاء الله لمرحله تشباك كتشدو الاولى كنحطو على الثالثه وكنحطو على الاخره كنشدوها كنقلصوها من هاد الشنيو واحد ديالها صافي كنقلبوها بحال هكايا كنجمعو هذوك القنيصات ديالها يطلع هذا الشكل هذا كاينه هاد الشبيكه وكاينه الشبيكه الاخرى حتى هي انت اللي جات في يديك كديريها باللي الاسهل هي هادي الاولى اللي وريتكم كتساني صافي غنبقى بحال هكا نكمل كاكلي عندي ونتلاقى كملت التشباك ديال الشباكيه خليتها حتى نشفات ها دابا غادي ندوزو دابا لمرحله القلي انا يعني درت هنايا في المقلاته تسخن سخنت فيها الزيت بسم الله هي كتبغي العافيه مهيله تخوش لا فيم جهده دابا باش ما تتحمرش قبل ما تطيب كما كتشوفوا كيتبدل اللون ديالهم كيبدا ذهب صافي غادي نبدا نصفيهم من الزيت ونطفيهم بالعسل كيف ما قلت لكم كنصفيهم تماما من الزيت صافي كنطفوهم في العسل ها انا دابا غير نهز العسل ونكبو عليه غادي نبقى ندير بحال هكايا الكميه اللي عندي جست معايا بعد ما عسلت الشباكيه ديالتي دي وزينتها بالججلاهه كتعلى هذا الشكل هذا كتجي معلكه ولذيده نتمنى انكم تجربوها واكيد غادي تجربوها لحقاش غادي تعجبكم آه عواشكم مبروكه باش متمنيتي ان شاء الله رمضان كريم كل عام وانتم بخير وكما العادة ما تنسوش تابونوا معايا في القناه وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد السلام عليكم